Laura Codruca Covesic, fecut praf după secretizarea protocolului S.T.I.P., se de ce ai e subliniere IT la interviuri subliniere Fadna, e ofric paralizant. desecretizarea secretizarea protocolului dintre Serviciul Român de Informații SRI sublinierea iparcheta de clan sublinierea atun scandal imens în spațiul public. Politicienii puterii au ieșit sublinierea IT la atac, iar sublinierea Fadna, Laura Codruca covesii a decis să se apere. Covesi a dat mai multe interviuri astăzi, dar adversarii ei nu cred nimic. În direct la România TV, social-democratul Codrin Fniscu a făcut o praf pur subliniere, simplu pe subliniere Efadna. E, e o frică paralizantă celor din statul paralel. Vor trebui să răspund în fața legii. Oamenii lor se descotoresc de subliniere F. Au monitorizat sublinierei, au înregistrat oamenii ani de zile. Acolo hotrau cine tăie subliniere te subliniere i cine moare. O să fie o nebunie. Au încălcat legile, constituția, morala, a spus Stefnescu.